Учасники тренувань, зокрема працівники аеропорту, не знали легенди навчань і мали діяти, отримуючи інформацію у процесі пошуково рятувальної операції. Спочатку дізналися, що біля села Наталівка впав винтокрил Мі-8. – Значня, екіпаж скільки? – Згодом було повідомлено, що двоє людей загинули в умовній катастрофі. Рятувальники та працівники аеропорту спільно з іншими службами мали знайти травмованих, а лікарі – надати їм допомогу. До операції залучили гвинтокрил з аеропорту Харкова. З його допомогою рятувальники відпрацювали повітряну евакуацію травмовано. «Це, в принципі, майже реальна історія. Тим більше місцевість не ідеально рівна. Тут і каміння, і пагорби. Люди висять на мотусі. Їх шкода. Це живі люди». Один із травмованих, за легендою, під час падіння гвинтокрила опинився на дереві, з якого його потрібно було зняти. Інший впав у річку. Для його врятування задіяли водолазів. Ще один умовно травмований був придавлений хвостовою частиною гвинтокрила. Його рятувальники звільнили за допомогою спеціального обладнання та передали медикам. На сьогодні у цих тренуваннях брала участь бригада, яка Ну, працює, яка прийшла на зміну, а також додатково ми залучали наших співробітників начально-тренувального центру та реанімаційну бригаду від нашого центру. Залученням такої кількості служб в нашій області це було, впешати, було дуже цікаво. Були відпрацьовані практичні навички по взаємодії нашого підрозділу, практичні навички по ліквідації осередка пожежі, а також Медична служба, яка взаємодіяла з медичною службою міста Запоріжжя по прийому та сортуванню постраждалих в повітряної катастрофі. Для нас скажімо так, це дебют, це перший раз. Служба створена рік тому. Ну, я вважаю, добре. Люди працювали так, з ентузіазмом. Перевіряла спільні дії комісія у складі представників Державіаслужби, управління авіації та авіаційного пошуку Державної служби з надзвичайних ситуацій України та рятувальної служби області. Не все сталося так, як планувалося, але на то вони і навчання доводилось досить часто приймати рішення, так скажемо, на ходу відповідно до обстановки, яка змінювалася. Був певний брак сили засобів для проведення цих робіт. Ну це також оправдано підготовкою до навчань, так вийшло. Але ці всі, які були до нас зауваження, ми будемо намагатися виправити найближчим часом також шляхом тренувань. Задача, яка поставлена була перед аварійно-ритуальними службами, була виконана. Є недоліки, особливо по взаємодії, які будуть розібрані в процесі підведення підсумків, підведені пісеньки, буде зроблено висновки, висновки я так вважаю, що такі тренування, за нормативними документами, повинні проводитися кожен, один раз на два роки в кожному аеропорту. Нагадаємо, перевірка Міжнародного аеропорту Запоріжжя щодо організації пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації розпочалася 7 червня і триватиме до 11 червня. Герман Дубінін, Андрій Варьонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.